Takže, čus lidi, vítám a vás u měho videa a dneska to bude FNAF simulátor a já to budu kecávat a my dáme rovnou play a webbana, já už jsem to trochu hrál a nechtěl jsem si to spoilovat moc otevřel jsem si jenom pár těch prostě Freddyho, e Bonnieho a vlastně Foxyho a já se rovnou vyzkoušel to jsem ještě nehrál, protože jsem tak trošku zjistil, že jsem měl... Já jsem to točil a akorát jsem zjistil, že jsem měl vyplý mikrofon. Tak to natáčím, pod. Já mám... Fr... Já mám nos, nebo co to je? Mám nějak. Co je za abiolitku vůbec? Já jsem rychlejší, ne? Já mám hágají, když pomůl na světlo. Třeba jsem? To můžete vidět, že mám hák, nevím, jestli to zrovna. jo, vidíte, vidíte, mám hák, já zkusím tu abilitku Co to je? K uh, kámo, co? Počkat, počkat, počkat, počkat Počkej, počkej, počkej, počkej počkejte Jestli to chápu dobře, tak já mám abilitku takovou, že, že mě to zapálí a já mám určitý čas na to, prostě ho zabít. Toho. nestěžu si jako, nestěžu si, doho, si ho zase znova. Počkáme, než se nám to zabije. E, da. Tak to můžu dělat vlastně i takhle. Počkejte, lidi. Udělám jednu věc. V této díle si vyzkoušíme i tady ty animatroniky. Já už mám 34, tak si koupím třeba tojčiku. Okay, tak a já si jdu dát tojčiku. Jo, o, ty čísla jsou fialové. OK. já zkusím to já zkusím po němu počkej lunch cupcake počkej to počkej to by možná znamenat že ho vyhodím aha ne já jsem musel trefit do toho To si děláš? co randu mě dobře já to netrefil jsem levej jsem levé jak prase. Je tak běž tam. Andreas já mám trochu na ty nohy, nebudu kecat. Kde to je? Tadyk. Za chvíl budu moct použít ten cupcake znova. Počkat, počkat. co mě chytil. No to je jedno. E, já potřebuji vědět, kde je, tady je mapa. Jo, vidím na mapě, vidím se na mapě a tady někde by měl být už ten. Jo. Já zkusím po něm prostě hodit ten cupcake a půjdu blíž, musím si to za chvíli načte. A po něm hodím po něm ten cupcake. Jež ona pomalá, že já Tak, nesmím být levý. Zase! Fuhu, fuhu, fuhu, fuhu. Počkám, myslím, se mi to nabije prostě znovu Počkám, myslím, mi to nabije Vy počkáte se mnou určitě Nebo to vystřihnu taky To je tak, to, to je ta druhá možnost No tak to bylo, to bylo rychlejší než jsem čekal Teď musím být levý. Zase, zase, ne já už nebudu čekat, co lidi já už nebudu čekat. A hm. Mám trochu hra na ty nohy, to jsem říkal už. Dobře, tak si počkám ještě jednou, jestli to nedám teď. Tak fakt nevím. Dobře. A už to mám dobré. to se musím trošit. Já to nedám nebo si za mě dělat srandu Ne, já, já ho prostě napadnu takhle. Dobr! Ne, ten jde on si dal masku. Dobře, dobře, končím. Končím. A tečkom si dáme zase Foxy, ho? Dobrý, tak to byl rychlý. A jako nestěžuji si. To jsem o sedm coinů jenom, to, to je jako hodně málo. Mám jedenáct coinů. Já se dám Foxyho znovu a budem farmit teď na Foxy asi. Jo, grafika té hry je hodně dobrá. Dobrý, tak to bylo to by v podě. Tři coiny jenom, si dělá srandu. Kde mám coinu? Počkat. 14 coinů. A já ho teďku jsem udělal přes tu abilitku. Kde mám na to 3 sekundy a no, jak mě to zapálí, chápete? Počkat. tu abilitku, já se sem zatím prozhlínu co tady? co to je what the fuck, o kojny sedm kojnů si tady pozbírám kojny zatím skočím mají semka, tady pro kojny sedm jsou ještě tady jsou kojny, tady pozbírám všechny kojny normálně Tady jdu pro kojny 12, okay. a teď kom jdu zapálit okej okay. devět coinů tak a konec celé devět, tak to jde když si dám tak si koupíme ještě mango a zkusíme je za a já bych asi potom už ukončil video. o on má ty červeny ty č, prostě písmena, nebo ty chápete ty nápisy myslím že můžu skočit na strop A to je jeho to je jeho abilitka Já se budu ori- aha má mapu, dobrý. Co to je? Škoda že nemůžu být třeba papit, nebo, v, nebo golem Freddy, nebo shadow Freddy, taky. Uh, já se budu orientovat podle mapy asi. Počka, počkat, počkat. Hmm. Co to je? Já se nemůžu hýbat. Jako mám jít dolů. No to je jedno, já půjdu tady ktudy. Podle mapy půjdu čelo. Js jsem furt na stropě. Ne, nejsem na stropě. Ne, jo, jsem na stropě. Hej, u mě nebášlo, počkejte. velmi mi poslal fotku počkejte, počkejte. Don si dal masku ten... počkejte víte co já, já už asi ukončím video takže pokud se mám video lépe nespoňte dát like odběr a já s váma budu loučit, no prostě uvidíme se v dalším děle, zatím čus.